السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. تحيه للحضور الكريم وتحيه لك ملك الشباري، شكرا على هذا التقديم الجميل، والله استمتعنا بهذه الحروف من شعراء يعني لا يسعنا الا ان ننحني امامهم، تقديرا لما قدموه من ابداع. سأساهم بكلمات سأتمنى أن تنال رضاكم. أسئلة زئبقية أتيت من كهوف السؤال يحملني إليه سقفية إذ لا يحميني من لفح صفيحه إلا عطر الغناء الصامت تحت أشجار الذاكرة تتسلقها الأطياف أجراس تهمس لي بالحياة وأغرق في ضجيج أسئلة متناسلة من البدايات ما معنى أني أتيت؟ أتقهقر بي حيث همس يشير إلي كانوا ستة وأنت سابعهم وقالوا كانوا سبعة وأنت ثامنهم وأقول كنت أنا لا سوايا في كهف أبحث عني فأراني بلا ظل أتسكع بين حبال تتدلى من أقفيتي همزات تشاكس ظمأ الدلاء ويبتلع لساني صوته يبحث عنهم فلا يجدهم أين غابوا وأطفئني في مرمدة الغياب بينه وحضور قاب قوس من غيبوبة المكان أتهجى آثار الوقت فيختالني بسيف اغتراب كلما نمى غصن من تلك الشجرة تلتهمه سكك المسافات إلى اللاوجود وأرتمي في عيون الآت ويضمني ليل لا بدر له اتلصص اخباره هل من شمس من بلج نهارها للان لا تغويني هذه الارض بالبقاء ولا بساتينها الغناء كل شيء فيها رمادي اتسكع في اسواقها باحث عن قدره تليتها لحقولي الضائعة بين نار وثلج تتضور ظلمة ولا من ضياء. شكراً لكم.